Gestul de 85 de milioane de dolari făcut de Avicii înainte de a se sinucide, a dat toi banii seracilor. O parte din presă a speculat ce deja Avicii s-ar fi sinucisia, astea pentru ce nici până acum nu s-a precizat public care a fost cauza morii artistului nici cum s-a întâmplat totul. Totui familia a transmis neoficial ce artistul s-ar fi stins din cauza unei pancreatite acute. Se tiece tânărul de doar 28 de ani avea ei probleme legate de consumul de alcool, scrie bugetul euro. Deja Vicin era însă un om bun, dar nu a dorit să fac publice actele sale de caritate. Potrivit Express.com.el ar fi donat toci banii că sub linieră tigace în urma turneului său din Soa din 2012 organizației americane Fuding America. Artistul ar fi încasat atunci aproximativ 85 de milioane de dolari. Un an mai târziu. Deja Avicii a donat un milion de euro organizației suedeze Radio Chelpen, iar după moartea sa, secretarul general al organizației, Anna Hedenmo, a mulțumit public, printr-un anunț pe Twitter, pentru sprijinul primit. Avicii, al cărui nume era Tim a fost găsit mort vinerea trecut în Muscat, din Oman. Înainte de a fi publicat oficial cauza morcii, perincii lui au povestit ce timp nu a fost făcut pentru masul în inriile la care ajunsese. Dragul nostru Tim a fost un ceutor, un suflet artistic fragil, care purta răspunsuri la mari întrebri existențiale. Un perfecționist supraperformant care acele torit sublinierei i-a muncit din greu într-un ritm care l-a condus la un stres extrem, scrie familia în scrisoare a spus după dispariția de potrivit potrivit Mediafax. Când a oprit turneul, a vrut să gesească un echilibru în pentru a se simți bine sublinierea ea putea să fac ceea ce iubă subliniere te cel mai mult muzica. S-a luptat cu adevărat cu gândurile despre semnificatie, viac, fericire. Acum nu mai putea continua. El voi pacea. Kim nu a fost făcut pentru masubliniere în reala care a ajuns. Era un tip sensibil care sublinierea i-a iubit fani, dar a evitat lumina reflectoarelor. Se arată în declarație. Kim, vei de fi iubit sublinierea în vei lipsi. Te vom purta mereu în amintirea noastră pentru ceea ce ai fost subliniere ai făcut pentru muzică. Te iubim, familia! Isoarea vine în completarea controverselor care au aprut în spațiul public sublinierei perecelele sociale legate de problemele de sănătate sublinierea stilul de viață al vedetei muzicii electronice.